דידרה עובדת עם פונקציה שכולרת את הנקודות הבאות, אלו ערכי ה-x ואלו ערכי ה-y, והשאלה היא האם הפונקציה הזאת לינארית או לא לינארית. הדרך לזאת פונקציה לינארית היא שעבור כל שינוי ב-x, השינוי ב-y, יהיה תמיד באותו גודל, אותו מספר. למשל, עבור כל שינוי של צעד אחד ב-x, האם השינוי ב-Y תמיד יהיה 3? האם הוא יהיה תמיד 5? האם השינוי יהיה תמיד באותו גודל? זאת פונקציה לינארית. אם עבור כל השינוי ב-X, ה-X במקרה שלנו. היא על ה-1. לכן אם הפונקציה לינארית, השינוי ב-Y צריך להיות קבוע. אם השינוי לא קבוע, שזו פונקציה לא לינארית, ב-X יהיו שונים מאחד, אם הם יהיו וזה היה אמור להיות קבוע פונקציה לינארית. אני אכתוב זאת. כאשר משהו הוא לינארי, השינוי ב-y, חלקי השינוי ב-x הוא תמיד קבוע. בדוגמה שלנו, השינוי ב-x הוא אחד, נכון? עוברים מ-1 ל-2, מ-2 ל-3, 3, 3 ל-4, 4, 4 ל-5. בדוגמה הזו השינוי ב-x הוא תמיד 1. לכן כדי שהפונקציה הזאת תהיה לינארית, על השינוי ב-y להיות קבוע, כי הרי הוא התחלק ב-1, כלומר אז בואו נבדוק אם השינוי ב שלנו הוא קבוע. כאשר עוברים מ-11 ל-14 מוסיפים 3. וכאשר עוברים מ-14 ל-19 מוסיפים 5. אז אנחנו כבר רואים שזה לא קבוע, לא שינינו בשלוש בפעם השנייה אלא בחמש. וכאן אנחנו מוסיפים שבע. וכאן מוסיפים תשע. למעשה אנחנו עולים בתוספות של שהולכות וגדלות. זה בהחלט לא, פונקציה לא, לא, לא, לא לינארית. ונוכל לראות את זה בבירור בגרף. אני לא אצייר גרף מדויק, אלא תרשים גס. זה יהיה הציר האנכי, ציר ה-Y. נעלה בו עד שלושים בקפיצות של עשר. 20, 30, בעצם אפשר לפרט קצת יותר, נסמן 5, 10, 15, 20, 25, 30 ו-35. ורקי x שלנו מ-1 ועד 5 על ציר ה -X. זה לא יהיה באותו קנה מידה. נסמן 1, 2, 3, 4, 5. בואו נסמן את הנקודות. הנקודה הראשונה 1 פסיק 11. כאשר x 1 וy שווה 11, זה בערך כאן. כאשר x 2, y 14, זה בערך כאן. כאשר x 3, y 19, זה בערך כאן. כאשר x שווה 4, y שווה 26, זה בערך כאן. ולבסוף, כאשר x הוא 5, y שווה 35, כאן. אפשר מיד לראות שזה לא יהיה ישר. בפונקציה לינארית, כל הנקודות היו מסתדרות על קו ישר, בערך ככה. לכן זאת פונקציה... זה עוד מיקוד פונקציה לינארית. והמיקוד שיפנה לנו זה פונקציה לא לינארית. קיצור, עמדנו למשינויה x או לא.